بدعنا محاريف القصيد بدنا عالم الصوتيات علشان حصه نبدع الشعر ونجيب حسب سميه لجدتها ويسعد محياه على العز والتاريخ والمجد والطيبه حريث القصد وبديناه بدينا علشان حصة نبديع الشعر ونجي سميه سمي أهل لجدد أو يسعد على العزة والتاريخ والمجد والطيب المجد و شبيها لجدد حول ابيع تددها و ميقاع في جددها منشرف كحصة في اسم المجد مركاه على مسالم جاد و وفي ليل نقشر عواذب واسم جاده الذي تبخار وتتباه ما حجاه لمبنقلو وفعله مصيب من اللي مواقفهم تشرف نبداه على المجد والتاريخ والطيب والهد وحصه عسى ربي يبارك به اعطاه حل من بين الخلايق تماريك نبدع الشعر ونجيب سمياه لجدتها ويسعد محياه على العز والتاريخ والمجد والطيب شبيها لجدتها والابيات تزهاه وميقاه في جدتها مشرف شريف وندريب وجدتك حصه في سم المجد مركاه على هامه الامجاد والطيب تحريب منال السعود اللي مواقف ومدريب واسم جاده اللي فيه تبخار وتتباه ما حجاه الامب ابن جلو وفعله مصيب من اللي مواقفهم تشرف مبداه على المجد والتاريخ والطيب والهد وحصاه عسى ربي يبارك به اعطاه حلا وحسن من بناته وحصريا استيديا